هل بدأت البيع في موقع ايباي او تريد بدء البيع به ؟ هل لديك مخاوف دخول مجال البيع عبر موقع ايباي ؟ اذا في هذا الفيديو ساطلعك على عشر العوامل التي يجب تجنبها خلال بيع المنتجات في موقع ايباي مرحبا بكم انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي وقد بعت الاف المنتجات في موقع ايباي خلال السبع سنوات الاخيرة ولاحظت عدة اخطاء يفعلونها التجار في الموقع واريد ان اطلعكم عليها العامل الاول هو اعلان منتجات غير مرغوبة او لا يباع منها الكثير قبل اعلانكم لمنتجات اعملوا بحث اسواق متقدم لمعرفة مدى الطلب على المنتج واختاروا المنتج الأكثر مبيعا من الموقع لكي لا يخزن لديكم فترة طويلة وتذكروا منتج يخزن فترة طويلة هذا بالنسبة إلينا نوع من العبء أو الخسارة العمل الثاني هو تجنب المنتجات الرخيصة الكثير من التجار الجدد في الموقع تبدأ ببيع منتجات رخيصة أنصحكم اختيار منتجات تباع بأسعار تتراوح بين 20$ دولار إلى 30$ دولار لرؤية الأرباح والشعور بالثقة أكثر العامل الثالث الكثير من التجار لا يحددون هدف لمشروعهم وبعد فترة يشعرون بالإحباط والخيبة انصحكم تحديد هدف لمشروعكم مثال للتجار المبتدئين بالبيع في موقع ايباي إحدى الأهداف التي يجب الطموح اليها هي رفع الكيود الشهرية الموجودة في حسابهم العامل الرابع تجنبوا إعلان صور غير واضحة للمنتج إحدى العوامل الأكثر مهمة لنجاح صفحة مبيعاتكم هي الصورة فأنصحكم تصوير المنتج بجودة جيدة وأنصحكم شراء خيمة التصوير ستساعدكم على تصوير المنتجات بطريقة مريحة وسهلة يمكنكم شراء هذه الخيمة بموقع ايباي يمكنكم كتابة في سطر البحث فوتو تنت العامل الخامس الكثير من التجار تضيع وقتها بإنشاء صفحات المبيعات لمنتجاتها في كل مرة من جديد ولا يعرفون الرابط سيل سيميلر الذي يمكنهم نسخ الصفحات المعلنة في حسابهم وتعديلها للمنتج الجديد واعلان المنتج خلال دقائق معدوده فانصحكم استخدام سيل سيميلر العامل السادس اعرف الكثير من الاصدقاء الذين يبيعون في موقع اي بي ولكن هم ملتزمون في طريقه بيع واحده وغير مستعدين لتجربه طرق اخرى يوجد عده طرق للبيع في موقع الاي مثل المزاد العلني الاوكشن او البايت Now او البايت Now بيست اوفر فمفضل دائما تجربة هذه الطرق ورؤية الطريقة الأكثر ملائمة لمنتجاتكم العمل السابع الكثير من التجار لا يعرفون وثيقة الإرجاع بشكل جيد وهذا خطأ لأن الزبائن تفضل شراء من التجار الذين لديهم وثيقة إرجاع واضحة ومناسبة لهم على الأقل يجب تعريف مدة الإرجاع للمنتج 14 يوم هذه هي قوانين الإيبع العمل الثامن ولاحظ الكثير من التجار لا يعرفون امكانيات الشحن بشكل جيد او من ناحية تسئير الشحن او من ناحية حرف الدول التي لا يشحنون اليها عليكم الانتباه لهذا العامل لانكم لا تريدون زبون يشتري المنتج ولا يمكنكم شحن المنتج اليه هذا قد يسبب حصول على فيدباك سلبي ويسبب خطر على حسابكم العامل التاسع عليكم تجنب التأخير في شحن المنتجات للزبائن حاولوا تغليف المنتج وشحنه بأسرع وقت ممكن ليصل الزبون بأسرع وقت العامل العاشر والأخير بخصوص كتابة وصف المنتج التجار يدخلون في وصف المنتج صور كثيرة للمنتج أو تعلن منتجات أخرى تبيعها هذه الطريقة يجب تجنبها لأنها لا تزيد بكميات البيع إنما بالعكس الزبائن تقرأ وصف المنتج لمعرفة معطيات أخرى عن المنتج الذي تريد شراؤه وليست لرؤية إعلانات لمنتجات أخرى أو رؤية صور أخرى للمنتج يمكنكم إدخال صورة للمنتج تشرح مواصفات المنتج بدقة هذا جيد لإضافته في وصف المنتج ولكن عدم الإكثار في الصور أنصح كل شخص يبيع في موقع الإيباي تصفح صفحات مبيعاته والانتباه لهذه العوامل ولكل شخص لم يبدأ بالبيع انصحه للانضمام لالاف التجار الذين يربحون المال من خلال البيع في موقع ايباي ارجو كتابة اي تعليق عن الفيديو تحت وكتابة من اي دولة انتم يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو واخيرا لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع ايباي وموقع امازون اتمنى لكم النجاح والكثير من المبيعات